Миколаївська дирекція «Укрпошти» виконала обіцянку, дану херсонцям у червні 2022 року. Тоді миколаївці написали листа підтримки херсонським колегам зі словами впевненості у звільненні окупованого міста та планами зі спецпогашення марки і конверта «Херсон – це Україна». Процедура відбулася у приміщенні херсонського головпоштамту. Керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський, який взяв участь у спецпогашенні, вважає, що марка, присвячена Херсону, мала бути презентована саме у цьому місті. Люди її чекали. Я це пообіцяв в перший день, коли після звільнення, що я обов'язково повернуся і марку Херсон ми запустимо саме тут. Тому я більше того скажу, в Києві вже закінчились марки, вони є тільки в Херсоні. Тому сьогодні разом з командою ми вже проїхали декілька відділень. І ось сьогодні запустимо цю марку, і думаю, це дуже символічно символ з нашого звільнення, символ перемоги. Учасники процедури спецпогашення, керівники відділень та очільник Укрпошти, представники місцевої та центральної влади проштампували марки і конверти. Поштовий випуск «Херсон – це Україна» складається з марки, конверта і художніх карток. Основний об'єкт на Марці – скипки херсонського кавуна. Автор випуску – художник Андрій Сагач. Керівник Миколаївської дирекції Укрпошти Єгор Посоруков урочисто вручив херсонським колегам листа, що мав підтримати їх у період окупації. Оригінал цього листа ми сьогодні передали. В Чому ми не передали наприкінці червня? Тому що наш персонський колега, кому ми намагалися його передати, на жаль, він прийняв для себе невірне рішення, він перейшов на сторону ворога, на жаль. Тому ми Сфоткали, відправили месенджерам до наших колег, які підтримують Україну. Вони обмінялися один з одним цим, а вже оригінал цього листа саме сьогодні ми і передали. А незабаром філателістам та усім українцям презентують нову марку авторства Миколаївської одинадцятикласниці Валерії Михайлової. Наступна буде новорічна марка, марка, яку обрали до речі, тисячу українців. Вони обрали з п'яти дизайнів. Марка, яка, мені здається, передала той дух той специфіку цих свят, коли родини не поруч. Це марка до речі, дівчини з Миколаєва. Вона перемогла, це донести класниця з Миколаєва, яка намалювала до дівчина під ялинкою і боєць в окуті. Федір Бондар, Суспільне новини, Херсон.